كان الباب الخشبي يبعد عن خالد عدة أقدام وما زال خالد ملقى على ظهره من شدة الإعياء حتى انتفض مجددا وتحرك بجسده اتجاه هذا الباب يزحف كأنه إحدى الزواحف لا يقوى أن يقف على قدمه وينازع اختناقه كما ينازع الغرق يتحرك بجسده ويدفع بقدمه ويستعين بذراعيه واضعا مصباحه بين فكيه يقاوم أكثر وأكثر، ويحدث نفسه إنه الأمل، إنه السرداب فوريك حيث الهواء، حيث الحياة، يهدي بكلمات يقوي بها نفسه ويقترب أكثر وأكثر من الباب، ويدفع بقدمه في قوة حتى توقف جسده مرة أخرى بعدما خرج قواه، ولم يكن يتبقى سوى أقدام قليلة نحو الباب تنظر عيناه الى الباب ويحاول ان يمد دراعه اليها لكنها لا تلمس وكانها استسلمت حتى صرخ صرخه قويه وكانه يجمع ما تبقى لديه من قوه وقذف في جسده تجاه الباب كصخره اندفعت نحو الباب الخشبي ادابه الزمن فانكسرت الواحه واندفع بداخله ليجد جسده يهوي على السلم الخشبي مغمضا عيناه تدحرج كما تدحرج الكرة حينها تسقط على درجات السلم ولم يستطع السيطرة على جسده على الاطلاق يرتطم بين الحين والاخر ويزداد سقوطه اكثر واكثر ثم هدأ ارتطامه قليلا حتى توقف وقد فتح عيناه ليجد نفسه في مكان مختلف تماما فتح عيناه فوجد نفسه ملقى على احدى درجات السلم العريضة وقد ينتعش صدره بالهواء كانه ارتوى بذئر ماء بعد دم بعد شديد وزاد سروره حين نفسه يرى كل شيء دون استعانه بمصباحه وقد زال ظلام النفق حتى وقف على قدميه وصرخ انا في سرداب فوري انا في سرداب فوري بعدها نظر الى الاسفل حيث لم ينتهي السلم بعد واسرع الى اسفل يخطو درجاته في امل لا تعوقه الام إرتطامه حين سقط يريد ان يكتشف كل شيء في وقت قريب قبل ان يختفي البدر، ويتحدث الى نفسه ان كل ما ذكره الكاتب حتى الان قد وجده هواء الموجود في البلفاع واضاءة البدر تنير كل طريق وكأنها جمعت لتزداد قوة لتزداد قوة اضاءتها داخل السرداب يا لها من براعة هندسية ولكن ظل سؤاله الى نفسه ماذا اكتشف صاحب هذا الكتاب حتى انتهى السلم ووصل الى نهايته فوجد نفسه في السرداب وجد خالد نفسه امام نفق كبير اكبر كثير من النفق الذي مر به سابقا فارتفاعه يقترب من عشرة امتار واتساعه يبلغ مثل ارتفاعه حتى صار به وينظر الى جدرانه الضخمة في ذهشة كأنه في مزار سياحي وأخرج قلمه وأوراقه وأخذ يكتب بعض السطور كما يراه يتقدم أكثر وأكثر ويسأل نفسه كيف يوجد هذا السرداب الضخم أسفل بلده ولا يعلم عنه سوى صاحب الكتاب المشهور وبعض الأشخاص الذين لن يصدقوهم أحدا إنه قد يكون أعظم اكتشاف بعصر الحديث وقد يجعل من, بلد من بلده مزارا سياحيا يبدو أن الكاشف قصد بإكتشافه سرداب لنفسه ويسير منبهرا ويتقدم ويضحك بهستيريا لقد إنتهى الألم لعله يجد أحد الكنوز الآن يبحث في كل جوانب السرداب لا يريد أن يترك شبلا واحدا يفوته حتى إرتطمت قدمه بشيء ما وما إن نظر إليه حتى إنتفض قلبه حين وجد هيكلا بشريا عظيما لأحد الأشخاص وقد كانت المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذا الهيكل لكنها لم تكن الأخيرة فكلما تقدم وجد أكثر وأكثر حتى بدأ الخوف يتسرب إلى قلبه وكأن تلك الهياكل تتحدث إليه بأنها مصير كل من دخل هذا السرداد ودار بخلده أن يكون إحداها لأبيه وأمه وتمنى أن تكون حقيقة غير ذلك بعدها شعر ان الاضاءة تقل شيئا فشيئا من خلفه ونظر الى الساعة يده فوجدها قرابة الخامسة فجرا وعلم ان البدر قد بدأ في زواله ولا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك ما ذكره الكتاب ان السرداب يظل مضاء وقت وجود البدر ولم يذكر شيئا اخر حتى مر قليل من الوقت وتلاشت معه اضاءة السرداب تدريجيا ولم يعط اهتماما لذلك وتقدم أكثر وأكثر حتى وجد صورة نقشت على إحدى جدراء السرداب لشخص تبدو عليه ملامح الثراء، فتحدث إليه مبتسماً. أكيد أنك أنت فوريك، وحب أعرفك بنفسي أنا خالد حسني مكتشف سردابك العظيم ولي بسبب حعيش أحلى أيام حياتي. ثم أخرج هاتفه ليلتقط له صورة وما إن التقطها حتى شعر بهزة عنيفة. تحت قدمه كادت تسقطه فالتفت جانبا ليجد جدران السرداب تنهار بعيدا في طريقها اليه ويقترب منه الانهيار بشده فعاد بظهره للخلف بدا خطوات بعدها لم يجد امامه سوى ان يلتف بجسده ويجري للامام يجري خالد سريعا وانهيار الجدران يسرع خلفه كانها كانه فريسه ولاحقها اسد مفترس لا يصدق عيناه يشعر بانه حلم ما ويسرع تسمع ادناه صوت ارتطام الصخور صخور جدران الضخمه لو اصابته صخره واحده لقتلته حتى سقطت حقيبه كتفه وما بها فلم يعبا بذلك وواصل عدوه تساعده قدماه الطويلتان وخطواته الواسعه ويجري الى حيث لا يعرف يجري الى المجهول ويصرخ بداخل نفسه كيف يعود الى بلده مجددا إنه الهلاك إنه السرداب ينهار ماذا حدث بالأعلى حتى وجد نفسه أمام طريقين إنقسم إليهما السرداب فإندفع إلى أحدهما دون رغبته حين إنهار الطريق الآخر قبل أن يصل إليه وكأن الإنهيار يتحكم في مساره ثم فوجئ بنفسه يجري إلى مرتفع يتجه إلى الأعلى ويلاحقه الإنهيار أسرع وأسرع يريد أن يبتلعه يحاول أن يقام صعوبة الصعود، ويتقدم ويخطو بقدمه سريعا حتى وجد نورا شديدا على مرمى بصره كأنه نور النهار الذي يعرفه جيدا فأسرع إليه وما زال الظلام والإنهيار يلاحقه حتى اقترب من الفتحة وقفز منها لتنهار من أسفله وتغلقه كأن الأرض قدفته خارجها ليس في الرمال ورفع رأسه وأزال الرمال عن وجهه وعن عيناه. ونظر إلى السماء وضحك وشكر الله بعدما ظن أنه عاد مرة أخرى إلى الأعلى وأنه قد نجى من إنهيار هذا السرداب الملعون ثم نظر إلى السماء مجددا ولاحظ زرقتها وصفائها إلى درشش لم يراها من قبل ونظر حوله فوجد رمالا بكل مكان وعلى مرمى بصره ونهض ودار بجسده ليرى ما حوله فلم يجد سوى صحراء واسعه تدلها سماء صافيه فضرب راسه بيده وهمس الى نفسه فوق يا خالي انت بتحلم ولا ايه انت فين وايه اللي جاب الصحراء دي هنا ثم نظر حوله مجددا وسأل نفسه غير مصدقا ما يراه اين هو وسار بعد خطوات في كل اتجاه لكن دون جدوى انها الصحراء لا يوجد بها احد وجلس مكانه في دهشه ونظر إلى فتحة السرداب التي خرج منها ووجدها وكأنها لم تكن وضحك ساخرًا وتحدث وخاب أمل، واضح أن السرداب كان معمول عشان نعمر الصحراء والكنز فوريك ده كان مقلب، يا ترى أنا في الصحراء الشرقية ولا الغربية ولا في سيناء ولا أكون عبرت الحدود ورحت ليبيا أو السعودية، ثم صرخ وكأن الجنون أصابع، أنا في مرت ساعات على جلوسه يجلس ولا يعلم أين يذهب وخلع قميصه ووضعه فوق رأسه كي يقيه حرارة الشمس واندهش حين نظر إلى الساعة يده فوجد عقاربها توقفت عن الحركة لم يفكر بهذا الأمر كثيرا حيث فوجئ برجلين يجريان بعيدا عنه فنهض وأسرع إليهما وبدأ الأمل يدق قلبه حتى اقترب منهما فلاحظ زيهما الغريب وشدت عيائهما وكانهما مريدين بمرض مزمن شديد فاوقفهما وسالهما لو سمحت انا محتاج مساعدتكم فتركا وواصل جريهما فأسرع خلفهما ليوقفهما مجددا انتو بتكروا لي فنظر اليه احدهما الا ترى ما نحن به تعجب خالد من لهجتهما الغريبه وابتسم ساخرا مقلدا له اجل ارى يا سيدي ثم ساله إحنا في السعودية صح؟ نظر إليه الرجل متعجبا، ماذا تعني السعودية؟ ابتسم خالد وسفر سفيرا طويلا، وتحدث إلى نفسه في ضياع، فسأله الرجل الآخر لاهتا، أنت غريب؟ أجابه خالد على الفور، نعم أنا غريب، ثم أكمل، إحنا فين؟ أنتم مين؟ أجابه أحدهما، إننا فقراء وقد هربنا إلى الصحراء، ألا يوجد معك طعام؟ أجابه: لا للأسف. كان عندي طعام لكني أضعته مع الحقيبة ثم وضع يده في جيبه وأخرج ورقة من فئة عشر جنيهات وأكمل أنا عندي نقود يمكن تشتروا طعام لو أخبرتموني أين نحن وكيف أرجع إلى بلدي فخطف أحدهما ما أخرج خالد من النقود ووضعها بفمه وأكلها اندهش خالد وسأله متعجبًا أنت تشعر بالجوع كثيرًا فأجابه الآخر يبدو لي أنك كريم ولهذا تأكدت أنك غريب عن هذا وأشعر أنك غني للغاية ضحك خالد نظر إلى نفسه وملابسه البالية التي غطاها التراب النفق والسرداب وحالته التي يرتى لها وسأل نفسه أي غني يتحدث عنه هذا الأبله عشر جنيهات رآها شعر بأنني غني ثم تجاوب معهما وكأنهما مجنونان وسألهما مجددا وقد ضاق صدره الآن أنا أريد أن أعرف كيف تعيشوا في هذه الصحراء. وهربانين من إيه؟ وسؤالي الأهم، أين نحن من الأسف في الأساس؟ أجابه الذي أكل النقود بعدما حاول أن يفهم ما يقصده. إننا فقراء وستكون الصحراء أفضل لنا كثيراً من أرض زيكولا. فسأله خالد مندهشاً. أرض زيكولا؟ سأله الآخر. ألا تعرف أرض زيكولا؟ أجابه خالد. لا أعرف أرض زيكولا. أنا لا أرى إلا الصحراء في كل مكان، فعجبه الرجل. من يوجد في هذا الزمان لا ولا يعرف أرض زيكولا؟ ثم أكمل محدثا صديقه. إنهم الأغنياء يا صديقي، يسخرون منا هكذا دائما. ثم أشار إلى خالد أن يتحرك عدة أمتار في اتجاه يده. إنه هناك بالأسفل أيها الغني. ثم تركه وواصل جريهما في الصحراء وتحرك خالد إلى ما أشار إليه الرجل وواصل تحركه حتى وجد نفسه. على حافه هضبه عاليه فنظر الى الاسفل فوجد مدينه كبيره ذات منظر بديع من الاعلى بها مباني شتى وتتخللها مساحه خضراء كانها ارض زراعيه ومسطحات من الماء اتسعت عينا خالد من الدهشه وسال نفسه كيف توجد تلك المدينه بجوار تلك الصحراء الجرداء حتى قاطع تفكيره سياح احد الرجلين اليه مجددا اياك ان تذهب الى ارض زيكولا اياك وواصل جريه مع صاحبه فلم يعطيه خال اهتماما وظل ينظر إلي إلى تلك المدينة من الأعلى وسأل نفسه أين هو من العالم وأين توجد أرض زيكولا تلك حتى ابتسم حين نظر بعيدا إلى الأسفل فوجد طريقا طويلا ممهدا إلى تلك المدينة به كثير من التعرجات والمرتفعات إلى أعلى حيث يمر بالقرب من تلك الهضبة التي يقف عليها فلم يجد أمامه سوى أن يسرع باحثا عنه يريد أن يذهب إلى المدينة في أسرع وقت بعدما حل به الجوع والعطش بعدما يحاول أن يعرف أين هو